ادب والوں کی جانب سے ادب والوں کے لیے شاعر جو نلیا تم جب آؤ تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میرے خوابوں میں تنہائی کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پہ ان میں ایک رمز ہے ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مستد عشرت انجام نہیں پا سکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا